У цьому відео хочу показати вам на прикладах, що ми дуже часто самі робимо продукт привабливим і, можна ще сказати, що самі собі його продаємо. Ми поговоримо про пусті, неконкретні фрази, які можуть бути використані в маркетингових комунікаціях. В кінці відео я ще дам таку пораду, лайфхак, як можна спробувати уберегти себе від неякісних тренінгових програм, якщо, звісно, є зацікавленість в таких продуктах. Тому дивіться до кінця, далі докладно, всіх вітаю і полетіли. Для початку згадайте якусь річ, предмет, сувенір з відпустки, навіть той самий магнітик на холодильнику. Ця річ може не мати ніякої користі з точки зору її функціональності, але для нас вона є цінною. Чому? Тому що може нам нагадувати про подорож приємні емоції, якісь спогади. І це наповнення зробили ми самі. І ці асоціації до предмета, продукту зберігаються у нас в пам'яті. Для іншої людини цей предмет може не мати нічого цінного та особливого. Насправді, будь-яка річ, одяг, меблі, посуд, посуд можуть мати щось подібне і бути пов'язаними з якимись обставинами нашого життя. І це наповнення, додатковий зміст створюється нами. І це є абсолютно нормальним. А тепер уявіть собі рекламу. Нехай це буде парфум для жінок. І в рекламі використовуються слова на кшталт Відчуй себе справжньою жінкою, активізуй свою природну красу, стань справжньою та відчуй себе. Якось так це може бути. Для чоловіків найчастіше використовують щось про успіх, типу успішні чоловіки, які досягають своїх цілей. Вони обирають такий-то продукт. Зверніть увагу, що, в принципі, це все загальні фрази. Тому що для кожної людини розуміння, що таке жіночність, природна краса, успіх, тут у кожного буде своє розуміння і свої асоціації. Тобто, Такою комунікацією задаються певні рамки, форма, але конкретне наповнення кожна людина буде робити вже сама. Такі неоднозначні комунікації можуть давати надію, що життя можна змінити на краще, можуть також підіймати настрій, і людина сама наповнить форму потрібними словами, образами, асоціаціями, які вже будуть пов'язані з певним продуктом, і продукт вже буде сприйматись відповідним чином. Головне – підштовхнути, наприклад, позитивною, спокійною музикою, красивим голосом. Якщо це про успіх, то це про щось драйвове, яскраве та мотивуюче. Мабуть, Ви чули, що є такий ефект Форера? Я коротко нагадаю, про що це. Це явище, коли кожна окрема людина вважає точним описом свого характеру такий опис, який дуже загальний і підходить будь-якій людині. Саме такі описи використовуються в гороскопах, можуть бути в результатах психологічних тестів, дизайн людини. У 1948 році психолог Бертрам Форер провів серед своїх студентів експеримент. Він зробив психологічне тестування студентів і роздав їм результати. Студенти вважали, що результати отримані на основі тесту, і кожен студент оцінив, наскільки отриманий результат відповідає його характеру за шкалою від 1 до 5. Середня оцінка, оцінка становила 4,26 балів. Але Форет роздав усім один і той самий опис, склав його з частин текстів гороскопів. Спробуйте зараз перевірити це на собі. Ви хочете, щоб інші люди вас любили і захоплювалися вами. Одночасно з тим, ви прискіпливо ставитесь до себе. Ваш характер має вади, але зазвичай ви можете їх компенсувати. Ви маєте значний невикористаний потенціал. Хоча інші вас бачать, як стриману людину всередині ви дещо не впевнені і тривожні. Іноді ви вагаєтесь, чи правильно ви прийняли рішення. Іноді вам потрібна зміна стану речей. І вас розчаровують перепони і обмеження. Ви вважаєте недоцільним повністю розкривати душу перед іншими. Іноді ви поводитесь як екстраверт, відкрита та привітна людина, а іноді як інтроверт, закрита та недовірлива. Ну то як? Це про вас? Подальші дослідження показали, що ефект працює краще, якщо людина бажає, що Результати індивідуальні. Людина упевнена в авторитеті дослідника. Опис характеру, результат тесту містить багато позитивних якостей. Це дуже схоже на те, про що ми говоримо. Тут використовується така суперечність, як то ви впевнені, але інколи можете бути невпевненими. Відкрита людина, але інколи любите бути наодинці. Тобто це можна сказати і про будь-якого людину. Буває і та. Так і так. Також тут є загальні абстрактні поняття, в які люди самі додають свій зміст та своє розуміння. Це дуже активно використовується в інфобізнесі при продажі тренінгів, особливо тренінгів такого особистісного зростання, саморозвиток. Наприклад, комунікація. Після проходження нашого тренінгу ти станеш справжньою жінкою. Ти активізуєш свою силу та жіночу енергію, відчуєш свою інтуїцію і тому зможеш нарешті насолоджуватися життям та стати щасливою. Прийшов час для змін. Якщо ти хочеш змін, якщо, якщо це, це, як тебе, бебі, бебі, бебі, це супроводжується відповідним голосом, музикою, якщо це текст, то це відповідні слова, шрифт, дизайн, фото щасливих жінок, які посміхаються в кінці, заклик до дії, посилання, куди треба перейти, щоб віддати гроші. Ці загальні неоднозначні фрази аудиторія буде наповнювати своїм змістом і формувати свої очікування, що саме повинно змінитися в житті. І оцінювати якість таких продуктів дуже важко, оскільки там від самого початку не було конкретики. Що значить активізувати енергію, відчути себе? «Хто що захотів, той те і зрозумів». Таких продуктів, особливо в інфобізнесі, на ринку дуже багато і треба бути обережним. Їх основна ознака – загальні фрази в описі якісь такі красиві, мотивуючі слова. «Не буде методології, методів, інструментів, які будуть використовуватись в роботі». Можуть впевнено говорити про результат, тому що тут немає чітких критеріїв, а яким цей результат повинен бути. Якщо є, якісь, може бути ще така фраза, як авторська методика, то тоді треба перевіряти освіту тренера, автора, його досвід, звідки ця методика. Також тут може прослідковуватись якийсь такий дуже агресивний маркетинг, коли на вас тиснуть. Якщо вас все ж таки зацікавив якийсь продукт, ви почитали відгуки, перевірили автора, вам цікаво, спробуйте зробити таку річ. Опишіть для себе результати, тільки такі нормальні, реалістичні, результати, які би ви хотіли мати після проходження тренінгу. І далі напишіть імейл цій компанії, скажіть, що ви вже готові заплатити гроші, але хотіли б уточнити. І далі дайте своє бачення результатів того, що ви хотіли отримати. Ну, коментар такий: "Хочу уточнити, чи правильно я все розумію". Обов'язково треба писати, а не розмовляти телефоном. А відповідь потім можна використати, в принципі, для претензій. Що буде відбуватись далі? Відділ продажів повинен допродавати вам продукт, тому вони повинні вам відповісти. На будь-які спроби поговорити телефоном, кажіть, що ви зайнята людина, у вас аврали, зустрічі говорити ви не можете. Нехай вони вам пишуть. І далі ви вже можете аналізувати відповідь, що конкретно вам відповіли відносно ваших очікувань щодо результатів. Дивіться, наскільки якісно та професійно вам продають, як швидко відповідають, особливо, якщо продукт коштує дорого. І в цьому випадку можна поставити навіть запитання, чи готова компанія повернути гроші, якщо конкретних Результатів не буде. Взагалі, за такі послуги гроші повертати важко, але спитати, на яких умовах компанія в принципі готова повернути, і чи взагалі таке розглядається, це спитати точно можна. І знову ж, аналізувати відповідь. Таке спілкування дасть вам багато інформації, щоб, щоб прийняти рішення, і це... Небагато більше, ніж просто опис тренінгу та відгуки. Якщо вам не відповідають, забути цю компанію, це вже точно не професійно. У мене на каналі є ще одне відео, яке більш докладно розкриває тему, як нам продають онлайн-тренінги, онлайн-продукти, посилання є в описі. Також я вам навела приклади, щоб ви зрозуміли основу, як це працює, і як можуть маніпулювати пустими такими загальними словами, фразами. Якщо ви це розумієте, у вас є шанс побачити це в рекламі при просуванні різних продуктів, і як наслідок робити вже висновки для себе. Сподіваюся, що ця інфора... інформація була для вас корисною. Ми продовжуємо триматись, віримо у нашу перемогу, навіть якщо важко і втомилися все одно